تيبل تتعلي تتعلي. تانكس. <تصفيق> سلام عليكم يا خد خوس تاني من قناه تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني